يا نازل صيح من قلبي تراها لله لو قبط يا فكر البيج بالدواليب نظامه راح وتخربط صرت مثل الكتل دوشيش لا دم ولا ربات عذبنا الابعاد ونار القلب زاد لو تلحق علينا لو نصبح حرماد وين ربع العرس تعالوا نفد واروح لكم هذا خير فاصل يقول علقها أول أنت عنا ونيهيد وحزام كنا وياني شيد وعداك نبردهم مرد الخال ثلثين الولاين لزي أنت عنا ونيهيد وحزام كنا وياني شيد وعداك نمردهم مرد وفكن من حد قالانا بهم يعثر بردانا بهم يوف الخوانا فيهم يوم صحبان فيهم تلقاه بعتين فيهم تلقاه بعتين هيا آه آه آه لا حيالة لا هيا لا حيالة لا هيا لا لا هيا لا لا هيا لا تلشين هذولا بدين هذولا شو على الريس تعالوا لنا، آي عشر دقايق ايه أيهاب ويا حد ما شبري في جيل روح وانا، أو هليلة وينسمع للناي وانا، يا حد ما شبري في جيل روح وانا، أو هليلة وينسمع للناي وانا، يا عرسك خلصوها رجح وانا او قاضيها لطبتني يديني نموت يا مدلل هذلون احد بيعتب فقد نقيله هلها هچ مطروش انا مودي لهلها من الباب ردوهم علي نموت يا مدلل هي, هي, هي يا, بي يا, بي يا بي. قص في القاعه لنار لناره لناره ولد حياك الله ولد ساعدي ساعدي وجعك اوترى النار النار النار اوترى النار النار اوترى النار النار اوترى النار النار ما غزرت شكلي توكل الحلاوه من بعد ذاك الطيب نصبح عدواه او ترى الليره الليره او ترى الليره الليره او ترى الليره الليره الليره ترى الليره الليره اخذوني على النبغفر او سجدوني بصواريخ اخذوني على النبغفر او طيروني بصواريخ الله الشيخ هيج شيخ هي الشيخ, الشيخ مو بالملى هي الشيخ عز الزودي تفريها هلا حلو هلا تفر السالفة شويه تعبتو بيا وهذا اس الغزالات العريس باقر الغزالي محمد نوشي مهند الغزالي يعني الغزالات أبويا العريس الغالي هاي هاي تحية العلوم الحاسوب تحية للتحليلات المرضية الهندسة الصيدلة مهد الغزالي وبعد مهد الغزالي شيل هالغزالات، وهاي التحية علي اسامة مرتضى الربيعي مرتضى علي قاسم رضوي شايل ابوي هيا توفيق الغزالي حياك الله خالد هيا ابو مراد الغزالي يوم اقول لك باص ابن عقيد صايد هلو او ترى النير النير النير او ترى النير النير حساب المنصوري هي هي حي الله فشتبه الغزالين هي هي قلنا تخلي نشيل قال الهوا لا يا قلنا تخلي نشيل قال الهوا لا يا قال لا تشد احزام ورك ظهرنا حي الله علي الشيخ هاي هي حي الله علي حسوس هاي يا بويا بويا حي الله كاظم من مراد الغزالي الكاظم الشبلاوي سجاد الحاتمي علي الفحام ترتضي الرباعي قاسم الشبلاوي سجاد شباب عقيل البيضادي يلا عريسنا روح روح شيل شيل شيلو فوق البت دخلو شيل شيل شيلو فوق البت دخلو او ذب القوط يا اهل القوط فقوري لبس خاطا شيل شيل شيلو فوق البت الليله حنيته ليله يزفونا الليله حنيته يزفونا على عناد هوانا ولعبو ولعبو صحبانه وليل شوفوا <تصفيق> سيد سيد سيدي حنين العريس سيد علي الحداد حيا الله وين والد العريس؟ تعال حجينا وهاي تحية خاصة للبيضان محمد إخوة باشا والنعم في الغزالات حياك الله لا تعلق شمع الشمع شمع شلك فيه فقر الوريد المحفل مضوي واذا يردون عمامه وهلمان ما كون الحنه ما بين عيوني يا حنه ما خليت بجفوف ديا الليج العريس ويحن علي الليله حلته الليله يزفونه وعلى عناد خونا يلا حجينا حنين العريس ولعبوا لعب, لعب صحبانه هاي المعزوفه للعريس هاي هاي هاي هاي, هاي, هاي, هاي, هاي ولد لعب ابوي ابوي I'm no, no. سريع من ما رسي ابو العريس, أبو العريس مشكورين وما قصرتوا افراد اعمالكم ان شاء الله ان شاء الله اللي ما متزوج يتزوج